I'm لو عايز كل ترنيمه وكل فيديو جديد يوصلك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتدوس على علامه الجرس عشان يجيلك نوتيفيكشن ان في ترنيمه جديده نزلت